Hallå alls sammen. Dette er enda en del av selskaper om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du begynner å se. Jamen, fuck. Verktøene du trenger for å bytte ikke glem å få flere nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonne-knappen og bjelleikonet. Vi legger Informasjon. Sjekk beskrivelsen under videoen. Hvis du trenger mer informasjon for lenke til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelen. Nødvendighet til produktet. Du finner alle linker i beskrivelsen. Hjelp oss å bli bedre. Litt igjen en kommentar. Tack för att du stannade på. Skriv i kommentarsfältet Vi är Instagram, Facebook och Twitter. Alla länkarna är